اهداء الآن وحصريا حصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الفكات والشلال اجد على سال عيوني وش بالاها اي شي بيادك اللي من ضرها وادعي الله وتناثل بالنكاي أظهر فيها السعد غطى سماها ولا صيلة ما لها غير لصايل أسعد وقلبها باللي خذاها عادي ما يحتاج في زين الدلايل حطها داخل عيونك عن سواها دينورا جدا مترم والحمايل حظي من بسمه نوره جامت بها ما لها بين النساء بهم الله يا تكلم من وادعي الله وتمثل بالمزايف اظهر الفرحة لها والدمع السايب خوفي لا تسأل عيوني وش بلاها يا عوض ادجيلك سن الوصايف عادتك بلا تخيب رجاها هاذي شمعة بيتنا والكل شايف صونها فيها السعد غطا سماها ولا صيله ما لها غيرا أسعد لو قلبها باللي خذاها عادي ما يحتاج في زين الدلايب داخل عيونك عن سواها دينوره ومن دينك حظي من باسمه نوره قامت بها ما لها بين النساء شبه متاير الله حصريا استديوهات همسه فرح